Звичайно, ми розраховували на те, що збірна України буде грати у плей-офф. Ну, звичайно. В Іспанії, коли нас питали, як ваша збірна перемогла з Туреччиною, ми казали, що ми будемо в плей-офф грати, які питання. Єдине, що справді розчарувало, це настрій наших, наших гравців, настрій на налаштування на таку збірну, як Нова Зеландія. Це ключова гра у нас була. І... Ну, це зовсім неправильно, коли гравці після гри кажуть, що ми не змогли правильно налаштуватися. Суперник краще боровся за підбирання, вони боролися з командою. Але ж це було відомо ще до чемпіонату. Те, що збірна ще до чемпіонату казалось. У нас є два найважчі матчі Матч проти збірної Фінляндії, матч проти збірної Нової Зеландії. Це команди, які грають в незручний для збірної України баскетбол. Зрештою, ми цим командам програли. А інша справа – це справа не фарту якогось, да? травма ладиря, пук джетер, який зіграв не так, як він міг би зіграти. Особливо, особ, особливо гірко за наших центрових В'ячеслава Кравцова, Киріла, Киріла Натяжка. Ми зараз бачимо, що Натяжко досі перебуває, повернувши з чмато світу, він досі перебуває в не найкращій формі. І тому Отримає досить мало часу Літова Срітас в команді. Тому все розчарування. Провалу не відбулося, трагедії немає. Вітіскоп спортивне відео.